كل عام وانت بخير يا يمه هذه الشيله اهداء الى الغاليه رضيهم سلطان من بناتها وابنائها واحفادها بمناسبه العيد كل عام وانت بالف خير كل عام وانت بالف خير أنتي يا العيد أنتي لابتسمتي سمتي وضحكتي بسمتك أحلى بسمة بسمتك أحلى بسمة مرحب العيد غلت والسعادات تقل احلى جمعة ولما احلى جمعة ولما والشعر والقصايد انت بارك وعيد عاد عيدك يمه، كل عام يا ام سلطان بخير وافرح يا الحبيبة المهمة، انتي يا العيد انتي لابتسامتي وضحكتي بسمتك احلى بسمه، بسمتك احلى بسمه، كعل عيدك مبارك وسعدة رض مثالك يا رضية يا, يا يمه ني في حياتك انت يا كريما يا رضيان وانت من الله نعمه وانت من الله نعمه طيبك دايم يزيد للغريب نفسك يا يما قبل نفسك يا يما كم حوائج قضيت وكم وهبت وعطيتي انت للناس رحمة ومنتا حساسي واجدك ظله كل حاجة تصيعي فيك لدمه الله العلم والله كل انفرد وصره لين تحديك حلمه لين تحديك حلمه يحفظك عالي الشان يغلى سعادة ونعمة يكتب الله أجرك والله يمد عمرك ويحفظك لنا يا يума ويحفظ لنا يا يума مهما قلنا بمحض ما نوفيك حقت فعل ولا بكل ما مهما قلنا بمحض ما نوفيك حقت فعل ولا بكل ما فعل ولا بكل فعل ولا بكل